السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظاهرة طبيعية غريبة من الدرجة الأولى تسبب الجفاف الشديد في معظم أنهار أوروبا هذا الصيف لم يشهدها التاريخ من قبل وانخفاض مستوى أنهار كبرى على مستوى العالم منها أنهار موجودة في أستراليا وألمانيا والصين